Четверо людей дістали поранені внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя. Про це телефоном повідомив Суспільному міський голова Сергій Єрмак. За його словами, трьом жінкам та чоловіку надали медичну допомогу. «Середній тяжкості, легній середній тяжкості. Тяжких, слава Богу, немає. На допомогу все теж. Робота артилерії ствольної зараз стала менша, але збільшилася авіація, удари Загалом 56 разів окупанта обстріляли 15 населених пунктів області минулої доби, сказав в ефірі марафону «Єдині новини» Юрій Малашко. Під авіаударами опинилися гуляйполе та оріхів, обстріляли російські військові і прифронтові села, завдавши 51 артилерійський удар та тричі застосувавши безпілотники. Як завжди ворог наносив у нас ракетні, авіаційні і інші артилерійські удари по нашим містам, як Водлайполі, Оріхове, Малинівка.